હટ જા જા ના હટ જા હટ જા ધનમલ મારે આલે મંગલો નો બોલા જોલા જો જોલા બોલા જોલા જો જોલા સખી આ સુમેળના વર્ગુ